जय माताजी मित्रों हूँ श्रीश ठाकुर पर तुम स्वागत है तेजा सो एचम टेक्निकल चेनल जी आप चैनल से तीन कोई वस्तु न आवट शीखा चेनरल बनावेल से मैं तो तेरे मेरी चैनल पर नवा हो तो चैनल लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो बे लाइकन ने ऑन कर लो ताकि मार विडियो सौ पहला तो सके तो तब जाया छो एच टेक्निकल चेनल तो आज विडियो आप કે ફેસબુકનો પેજ કઈ રીતે બનાવી શકાય અને કઈ રીતે આપણે પૈસા કમી શકા તો ચાલો આપણે વિડીયોને આગળ વધારીશું અને કઈ રીતે પેજ બનાવશું તેના માટે વિડીયો છે તો વિડીયો ફૂલો જુઓ તો હું સૌથી પહેલાં મોબાઈલની સ્ક્રીનમાં થઈશ સ્ક્રીનમાં થઈને તમે બતાવીશ ફેસબુક ખોલીશ ફેસબુક ખોલ્યા બાદ આપણે જઈશું હોમ પેજ મતલબ મારી પ્રોફલતા બતાવું છું તો ત્યાં તમારે દેખાય છે થ્રી તો ત્યાં આપણે ટચ કરશું તમને બતાવીશ અને અહીંયા લખે પેજ પેજમાં જ્યાં બાદ આપણે તમારે ટચ કરવાનું છે પેજમાંથી મેં પાસે લખેલ છે ક્રિએટર પેજ એમાં ટચ કરવાનું છે લખેસ સ્ટાર્ટ તો એ તમારે લખી દેવાનું છે પેજનું નામ તો ચાલો ચાલો હું લખી દઈશું એચ એમ ચલો ઠાકોર લખી દઉં છું તમે પણ તમારી રીતે તમારી મનપસંદ નામ લખી શકો છો અહીંયા લખેલું છે સર્ચઅપ ઓટ કન્ટ્રિન્યુઝ મતલબ કે તમે આમાં તમે કઈ રીતનું પેજ બનાવવાના છો કઈ રીતના વિડીયો મૂકવાનો છો તો તમે આ કન્ટ રાખી શકો છો ચાલો કેમેરા ફોટો મતલબ ફોટો રાખી શકશો કોઈ બ્યુટિફુલ મતલબ ફોટો વિડીયો મેળવી શકશો નહીં એ લખવાનું એન્ટ્રી એન્ટર યુ કન્ટ્રી મતલબ આપણે ગુજરાત જ રાખી દઈશું કારણ કે આપણે ગુજરાતમાં છે તો આપણી કન્ટ્રી ગુજરાત ઇન્ડિયન તો આપણે ગુજરાત ઇન્ડિયન રાખી દઈશું અહીંયા કરીશ નેક્સ્ટ નેક્સ્ટમાં કોણ છે ઇન્ટરવ્યુ મતલબ તમે અમે એવું કહેવા માગીશું કે તમે આમાં કેવા વિડીયો મૂકશો મતલબ કઈ રીતે બિઝનેસ કરશો તો તમારે આમાં લિંક નાખવાની છે આમાં લખેલ છે કે પેજની લિંક આપણે નથી લિંક તો કહીને આઈ હુડ ડોન્ટ ટુ એમ ફેસ ટચ કરીને આગળ વધી જશું અને એડિસ પિક્ચર્સ તો આમાં તમે તમારે કઈ રીતે તમારે પિક્ચર નાખવી પ્રોફાઈમાં પીજ તમે નાખી શકો છો તમારા હિસાબથી તો અહીંયા આપણે કહેવા માગીશી તમારા કોન્ટેક્ટ નંબર તો આપણે કોડ આવશે વોટ્સઅપમાં તો તમે લોકો જોઈએ કોડ આવી ગયો છે વોટ્સઅપમાં તો તમે જઈને વોટ્સઅપમાં જઈને તમારો કોડ આમાં નાખવાનો છે તાકી તમે તમારા ફ્રેન્ડને પણ આમાં ઇન્વાઇટ તમારી તાત્કાલિક પી તમારો જોઈ શકે અને તમને ફોલો કરી શકે તે પણ લિંક મળી શકે તો હું આવીશ વોટ્સઅપમાં ને મારો કોડ જોઈ લો તો જોઈ રહ્યા છો મારો કોડ છપ્પન બત્રીસ નવ તો મારા કોડને અમે ઇન્વેસ્ટ કરીશ અથવા ના કરું તો પણ ચાલશે કારણ કે હું આ તમારા માટે પેશલ વિડીયો બનાવું છું ક્વૉલિટી મારી પેજ છે બનાવો તો હું પાછા હું ફેસબુકમાં તો મારે અમારે લખેલ કન્ટિન્યુ નેક્સ્ટ મતલબ આગળ વધો હું કહેવા તમે એડિટ પીચર્સ કરો તો હું તમને બતાવીશ કે આમાં તો અમે મારો પ્રોફાઇલમાં ફોટો મારી પેજમાં હું ફોટો જોડીશ તમારે પણ જોડવા તમારી મનપસંદનો ફોટો રાખવો તો એમ ટેકનિકલ ફોટો જોડી એમ તમે પણ જોડી શકશો તો મારો ફોટો અપલોડ થઈ રહ્યું છે જોડાઈ રહ્યું છે ભાઈ બહેનની ફોટો જોડી જશે એમ ઠાકોર પર તો ચાલો આપણે આગળ વધશું હું લખાશે તમે અમારા ફ્રેન્ડને પણ ઇન્વાઈટ કરી શકો છો जो ग्रुप बनाई सको आट्सअप कॉन्टेक्ट कर सकस चलो तो बनी गए स्टार्ट कर सो तो तब लोग जो है मारू पेज आप जो ली तो बनी गए से मार पेज एच एम टेक्निकल चैनल तो हम बताई दीश हाँ तो, तो मारूँ पेज तैयार थी गयी तेनाली रीते पेज बना पैसा कमी सको पेज में कई रीते विडियो फोटो अपलोड करव आग बना उम्मीद करो तुम्हें मारा वीडियो पसंद आ तब हम जा सके फेसबुक पर कई रे पेज बनाई शका तो आप नवाड जाते नवा विड जुड़ा शीखा तो मेरी चेनल सब्सक्राइब कर लो बे लाइकन ऑन करो ताकि सौ पास पहुँची सके जय हिंद जय माताजी